موسي موسي موسي موسي موسي موسي موسي موسي موسي مان موسي موسي في حد موسي من موسي موسي موسي معايا لازم عام موسي موسي موسي موسي نكتب ونحبس هاني خلبس مانيش محبس في تقول تقول في حبس برشا مرضى دايرا بين وحدي في المرايه حبو نمشي بالنيه وانا مانيش اشوف فيهم في المرايه كنت لفت ما حد ورايا نشوف الضو من بعيد نحب نحلم كيما الناس نعيشش بالاحساس تشميت تسمع برشا فازات توا كيوات تحليت معانا برشا خوات ديما حاضر في الاوقات ربي سهل نكتب من البلاد ماشي مخلي الذكريات مخلي ستوريات برشا ذكريات حكايات اي